Tiedeluokkalinkissä seurataan tänä vuonna Advent of Code-joulukalenteria. Advent of Code on Erik Wasslin kehittämä ohjelmointipulmien joulukalenteri. Näitä pulmia voi ratkoa ihan millä ohjelmointikielellä haluaa. Linkissä me tullaan ratkomaan ainakin Pythonilla, mutta todennäköisesti myös joillakin muilla ohjelmointikielillä. Nämä pulmat eivät ole varsinaisesti laskennallisesti vaikeita, mutta usein niissä on joku juju, joka, joka pitää sitten keksiä tai jotenkin ohjelmointitaitojen avulla ratkoa. Yleensä nämä pulmat on ollut sellaisia, että nämä ihan perusohjelmointitaidoilla voi ratkaista, esimerkiksi pyytön taidoilla, joita saa Helsingin yliopiston MOOC-kurssilta. Me linkissä postataan meidän ratkaisut meidän GitHub-tilille. On linkattu tuonne videon kuvaukseen ja samoin laitan sinne joitakin lähteitä, joista voi opetella ohjelmointia, että voi ruveta näitä pulmia itse ratkomaan. Eli mukavaa joulun odotusta, ihanaa joulukuuta ja hauskoja hetkiä pulmien parissa.